Detta är berättelsen om ett hus, en framtidsvision, en eldsjäl. Vars kombination gjorde det möjligt att bygga upp en mötesplats för människor med dess olika bakgrunder och karaktärer att förverkliga sina drömmar. På en plats som emellanåt kunde uppleva som världens centrum för inspiration och utveckling. Mitt under en viktig kardinalpunkt för Malmö ligger Suffilunds Lunds Folkets Hus och dess stora hjärta heter Carlos Cortes. Det är historien om hans avtryck och hans betydelse för utvecklingen av huset. När jag blev pensionerad redan 1990 så kom jag att leda en forskningscirkel i Sofielund där man skulle se hur, hur, hur ungdom, barn och ungdomar hade det. Jag kom i kontakt med Sofia Lunds folkeshus, genom att jag var med i en föräldraförening som ville ordna fritidsaktiviteter för barn i slutet på 80-talet. och Det ledde fram till att vi bildade en folkeshusförening. Folkeshusföreningen bildades ju 1990 och 1995 så hade vi fått huset. 1989 fick jag ett uppdrag och börja jobba på Sofia Lunds och uppdraget var egentligen att jobba med ungdomar tillsammans med en föräldraförening Som redan hade startat sitt arbete där Och den föräldraföreningen den Utvecklades ganska snabbt och man kände att man ville bilda en folkshusförening Det var i de sammanhangen som vi fann att den Gamla nedlagda folkskolan Från 1902 Som, som då det var väldigt nedgången. Det var egentligen ett ja, men eftersom man inte hade andra planer för det så fick man, ja, man fortsätta. Ett gammalt hus som egentligen skulle rivas ner, men skulle under en viss tid skulle Folkehusföreningen låna av malmöstad för att driva aktiviteter, ha aktiviteter, engagera människor och sysselsätta arverlösa människor i Folkekjus. Så var det i den perioden som Carlos blev anställd i föreningen. En av de andra föräldrarna i den här lilla föreningen, som var väldigt liten då, hon hittade Carlos för att hon, han praktiserade på hennes förskola. Så Göte och jag träffade Carlos ihop med två andra och pratade om vilka möjligheter det skulle vara för dem att börja renovera det. Då var det kanske en torsdag eller fredag. Och då, eh, de kontaktade mig och då tyckte jag att det passade perfekt för mina, mina, mina visioner också. Så jag tackade jag med det samma och eh, började en vecka efter eh, få och komma in i huset och började. Eh, skulle Force börja med tre personer till, men de blev skrämda på något sätt så de kom aldrig. Och på måndag skulle de börja och den enda av de här tre som kom var Carlos. De andra tyckte nog det verkade hopplöst men Carlos såg möjligheter redan då. Så jag kom själv och var i, i huset eh, i under två månader. Jag var själv och, och det eh, e, i ordning i huset och var förberedda för att ta emot praktikanten. Så det Carlos Jordan när han kom in där, det var och börja och sopa och han målade väggarna. Och han... Så han fick ju börja med att måla och förbättra och låsa efter sig överallt med alla dessa nycklar. Alla sina nycklar, det är ju någonting som han själv brukar berätta om hur han gick omkring där med nycklar. Generöst så delade han ut nycklar till, till en del och att han kunde möta ungdomar som, som hade ville förstöra så, så att de kände att, att, att, att det vill vi inte. Och, ja, men det, det var lite Carlos sätt, tänker jag. Och, och han hade den här stora famnen. och inte säga nej till någon, utan jag kom in, vad vill ni göra? Vi har gjort mycket med eh, att inrika för människor, deras behov och deras eh, kapacitet. Vi lyfter varenda människan, deras eh, kunnighet, det det som de kan bidra och det är, vi hade en tanke här att alla kan bidra med någonting. Alla har en plats i det här huset. Ibland är det då kanske några månader att hitta rita plats men det går, vad det man har att Och vi jobbar med det här miljöet också att folk ska drivas sig med att med mycket samtal och, och hitta vägar för att folk kan utvecklas också. Det är inte bara att stå här, utan att känna sig genom att man trivs på plats, på sin plats, då man också vill skapa här i huset. Det var i 1998, jag tror att det var där jag känner mig Marilu. Carlos Cortés presenterar mig till Marilu. Och Marilu säger mig, vad är det du vet att göra? Y yo le digo, bueno, pintar, así pintas, pues entonces demuéstralo. Y para mí fue un regalo de vida realmente. Y agradezco tener este espacio mucho, mucho, porque da posibilidades a, a seguir con lo que uno hace hasta que a uno le llega a sus últimos días. ¿no? Sofía Lund är en stadsdel i centrala Malmö där det bor cirka 5000 människor. Det är uppdelat i två sektioner södra och norra Sofielund. Det mycket uppmärksammade området Sevetz ligger i norra delen och i gränsen mellan de båda finns ett hus som under årtionden haft en viktig roll för stadsdelen. Ett hus som varit berikad med aktiviteter och föreningsliv med upp till mer än 50 föreningar och haft under något år upp till 246 000 människor som deltagit på något sätt. Och, och där var ju Carlos med sina annorlunda sätt att tänka vi andra var, som jag nu kan prata om, men ju mycket mer traditionellt svenska i vårt tänk. Men han hade en förmåga som vi saknade egentligen, att han löste saker på sitt sätt. Och jag tror inte alltid eller långt ifrån alltid förstod vi hur han gjorde och fick till det. Men de flesta gånger blev det väldigt, väldigt bra. Sofie Lunds folkhus speciellt för Sverige. För Carlos åkte ju runt och de hade möten på olika folkhus. och han fick ju alltid väldigt mycket uppmärksamhet. Vi fick ju ofta höra att Sofie Lunds är det bästa folkhuset i Sverige. De hade inte hört talas om att det fanns sådana möjligheter som Carlos skapade. Och Rinkeby var väldigt intresserad av att lära sig av det här. Som, för, för de såg väldigt mycket så där Det fanns inga möjligheter, det fanns ingen ekonomi och så vidare. Och där har ju Carlos varit modig och vågat göra saker som han kanske inte har haft riktigt belägg för. Men han har gjort det liksom så. Att, och det har varit framgångsrikt tycker jag. Hej allihopa. Hey. Mitt namn är Carlos Cortés. Jag är Sofie Peter ville att jag skulle berätta lite kort om eh, renoveringsplaner eh, här på Sofilons Folkehus som ni kan se här bakom mig, det stora huset. Då kommer vi att göra, jag vet inte om du kan se Peter, vi kommer att stänga eh, Inglassa hela här inne gården, hela här biten kommer vi att eh, inglassa och eh, flytta ut Caféversanhet och bygga upp en ny restaurang som kommer att ha här i Sofie Lundsvålkehus. En annan utmaning som vi nog inte såg tillräckligt tidigt var att Carlos jobbade för mycket och blev utmattad till slut. Han tog på sig för mycket och jobbade för mycket och försökte liksom ändå fixa sitt jobb. Och det gjorde han absolut, han fixade sitt jobb, så det är inte det. Men att han ändå hade kunnat spara sig själv lite grann. Det är inte konstigt egentligen att Carlos Fick lite sömsvårigheter och emellanåt var lite trött och inte helt frisk. Och sen så kom det då också, jag ska inte önska att uttrycka det, men folk som var lite illvilliga mot honom och som, som då stängde av honom med konstiga beskillningar som grund. Det visade sig ju att de beskyllningarna saknade ju grund och de fick backa. Men jag tror att det där hade tagit Carlos väldigt torrt. Han... Då han fick lite motvind, mjot, alltså men det var inte så lätt att göra så här med Carlos. För att han hade 200 människor som sa, vad ska ni med honom, han ska vara kvar. Det blev tufft. Det, det var precis under tiden som jag var mycket strid på mitt jobb. Fick jag den eh, tragiska väsködet om min hälsa? Eh, att eh, eh, jag hade prostata med metastaser och eh, jag hade inte eh, så mycket tid för att kunna eh, leva, om man kan säga. Så. Och, eh, idag är det, man så att eh, tiden börjar bli begränsad, kortare och kortare. Och det är första gången jag gör mitt eh, offentligt framträdande för att eh, prata med er, med dig, eh, angående min situation. Och, eh, jag hade försökt ombicka den för att det blev det är ett hårt beslut för alla människor om, om, om den här eh, situationen, om hälsan. Så att man hjälpa till för att rädda huset, för att eh, kunna komma upp eller hjälpa till eh, huset. Och det blev, det, att det blev motsatsen att jag kunde inte göra det mer än bara sätta mig på sidan och titta på, titta på händelserna. Det var det, och det är det som gjorde att eh, jag kunde jag slutade jobba på mitt jobb som var uh, mitt livsenjagerande, mitt uh, älskade jobb som jag har varit engagerad så mycket med mycket kärlek för det som driver mig det är kärlek för, för alla som var och runt omkring mig på Sofinans Folkehuset. Jag vill bara tacka er. tacka er för alla den här tid som ni har stöttat mig. Jag, jag är glad. Jag är glad. Jag jag, Mitt hjärta är, är, är full med glädje. Jag tror att jag har gjort det jag skulle göra här på jorden. Och eh, det bästa för mig är att ni, ska, att ni ska vara lyckliga, att ni ska gå framåt och att ni fortsätter stödja så många folk i hus som, eh, som den mötesplatsen alltid varit. Det är det enda jag vill bara säga tack till alla er för all stöd. Bara det. Visionen är, som jag nämnde innan, det är att fortsätta med Kallos Anda. Fortsätta göra det här grundliga arbetet med medlemmar och med föreningar. Fortsätta bygga en, en stark bas. Inför framtiden nu så, så har vi ju lite krisartat. Med mindre möjligheter att ha praktikanter och en ekonomi som är väldigt svår. Huset betyder så mycket för området och betyder så mycket för Malmö som helhet. Så att jag utgår ifrån att alla gör sitt yttersta för att huset ska kunna vara kvar och ha liksom samma karaktär som man hade under Karlstid. tid. Det här är ett icke-vinstdrivande förening, en verksamhet och de miljöliga krafterna är oerhört viktiga. Annars klarar vi inte det. Men alltså, tack, Carlos, för, för alla år vi har haft tillsammans. Alla samarbetet, alla möten, alla stunder och alltså, för träffar Vilken inspiration det har varit för mig. Och jag, jag har svårt att finna hopp för hon, liksom, jag ska säga, lite. men alltså, jag älskar dig av hela mitt hjärta. och Stor plats i mitt hjärta, alltså. så Te amo te amo Carlos är en väldigt varm och trevlig man, och eh, man kunde ju aldrig komma dit utan att få ett smile. Det, det, var liksom, det, det är så jag alltid tänker på honom. Carlos, uh, Carlos. För mig är ju Carlos en människa som dyker upp mina tankar nästan dagligen. I mitt arbete, i mitt sätt att ta val. Carlos i min värld har alltid kunnat förstå och läsa människor. Och det var något jag hade med mig som ungdom. Och kanske lite svårt för vuxen ålder. Men han har fått... Eh, han har gett mig det.